Nå skal jeg vise deg du laster ned pensummet i modulen digital studieteknikk som en pdf. Du går i en nettleser, jeg bruker Chrome i dette eksempelet, så går du inn og skriver du denne adressen bit.ly slash ds, altså for digital studieteknikk, bindestrek pdf. Så trycker du Enter, og det som skjer da, da får du fram pdf-en på skjermen, og dette er pdf-en som vi har laget ut fra e-boka, som vi også tillbyr i dette kurset. Så här blir det da sider nedover med utdrag fra e-boka. Men det som er synd här da, det er jo at sånne tekstyper som video och lyd vises jo da selvfølgelig ikke. Ønsker du å lagre eller skrive ut, så kan du trykke her på last ned eller skrive ut. kan se litt annerledes ut hvis du bruker en annen pdf-leser på din datamaskin enn det jeg har.